السلام علیکم ویلکم ایوری وان اور آج آپ کو میں دکھاتا ہوں سٹریٹ فوڈ میں فرینچ فرائز یہ دیکھیں کس طرح اس پہ ٹماٹو کیچ لگائی گئی ہے اور پھر منٹ ساس اوپر لگائی گئی ہے اور اس کا کھانے کا مزہ ہے یہ پٹاٹو پڑے ہیں اور اس طریقے سے یہ نکالنی ہیں مشین کے اندر سب سبسکرائب پریس کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میرے آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور یہ دیکھیں مشین کے اندر آلو رکھا اور فوری نکالا گیا پھر آلو رکھا فوری نکالا گیا اب بالٹی کے اندر اس میں کارن فلور ڈالا گیا اور ان کو اس طریقے سے ہلا ہلا کر یہ مکس کر رہی ہیں آئل میں ڈال کر فرائی کر رہے ہیں فرائی کرنے کے بعد ان کو نکال لیتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح آئل تاکہ ان کا نچڑ جائے اب آئل نکل گیا اب یہ بین نکال لیں اب اس کے اوپر سپائس لگائیں گے چاٹ مسالہ یہ چاٹ مسالہ لگا دیے گی اب چھوٹی سی اس میں رکھ دی گیا پلاسٹک میں ٹماٹر کا چو لگا کر منٹ ساس لگا دیا تھینکس فار واچنگ مائی